Då, Maria, och, eh, Maria Jonsson och Johan Nordinge, ni är ju arkivarier här på Riksantikvarieämbetet eh, och är ju också med i projekt Urdar som handlar om att tillgängliggöra arkeologisk dokumentation. Ni har fått se många exempel på det och ni har ju mycket kontakt också i även i andra sammanhang med Uppdragsarkeologin och Uppdragsarkeologerna. Eh, så och skulle ni kunna dela er presentation om ni Så lämnar jag över åt er. Då undrar jag vad ni ser för någonting nu. Nu ser det helt rätt ut. Vi ser liksom bara powerpointen, inte några. Så bra. Eh, ja, eh, vi jobbar ju då, Johan och jag, på Riksantikvarieämbetens arkiv. Och jag eh, har fått den här punkten, eh, god praxis kring eh, digitalt eh, bevarande utifrån ett arkivperspektiv. Och då tänkte vi inte prata liksom specifikt om hur processen ser ut idag för någon specifik eh, typ av leverans eller om Urdas leverans eller om hur det kommer att se ut utan den är mer eh, principer för digitalt bevarande inom arkivområdet och eh, utifrån ett brett perspektiv mer en översikt eftersom det är väldigt många på plats idag, olika roller som eh, så det är inte liksom med någon fördjupning på något sätt. Däremot så kommer vi att göra några nedslag här och där. En ordningsfråga, Åsa, hur lång tid har vi på oss? Ni har den Som sagt, vi har lite, vi kanske tar en åtta minuters paus och så kan vi alltid justera lite på, på slutet. Jag har marginaler, men jag har 20 minuter på er. Yes. Um, ja, en... Eh, någonting som man kan börja med att säga kanske att eh, berätta om att eh, vi ser ju, eller inom arkivområdet ser man ju på informationen som att den inte, eh, liksom när den arkiveras så är det inte ett slut på informationens livscykel, utan bevarande handlar både om att säkerställa en säker långtidslagring och att informationen både ska kunna gå och nå och användas under en väldigt lång tid framåt. Egentligen eh, är ju evigheten i perspektivet vi har framåt i tiden och eh, det kan ju illustreras på lite olika sätt. Den här bilden visade som en slags eh, kedja som har några cirkulära moment men den skulle ju kunna vara en cirkel också så att eh, när man har arkiverat sig informationen kan ju, när den tillgängliggörs, återanvändas inom forskning eller som kunskapsunderlag eller som användas i beslut, beslutunderlag. Och jag tänkte inte fördjupa mig i de här standarderna, men eftersom förra seminariet ändå nämnde det här kring standarder och att det är viktigt att arbeta med standarder så är det här en slags, i en översikt i, över standarder inom arkivområdet. och Då används ju de, de kan ju både vara styrande eller användas som ett stöd. Och en del är ISO-standarder, en del är mer de facto-standarder. Och alla är inte framtagna inom arkivområdet men har blivit utbredda eh, inom arkiv. Och, eh, Standarder för vad då? De kan ju gälla väldigt många olika saker och finnas på olika nivåer. Så att man inom arkiv arbetar med en viss metadata-standard behöver inte alls utesluta att den kan kombineras med andra metadata-standarder. Och de beskriver många olika saker då som arbetssätt eller funktionalitet i system eller metadata-scheman och termlistor. Så en, en ganska central standard är OAI som nämndes på förmiddagen också av för förmiddagens talare och den innehåller ju då beskrivningar av funktioner eller funktionsgrupper i ett arkivsystem och också en informationsmodell för de paket med information som ska lagras och överföras till arkivet. Så finns det standarder för uh, hur själva processen kan gå till mellan de som producerar informationen och uh, mottagande arkivet. Vilka aktiviteter utförs av vem och vad gör man tillsammans? Uh, och METS är en standard för metadata. Det är metadata-schema för paketering och överföring av information som har fått en utbredd användning för arkivsystem och då handlar det främst om en struktur och format för att paketera och etikettera information. Själva informationen i sig kan ju följa andra standarder. Mm. Och den här OIS-modellen har också fått en teknisk implementation för hur man hur man liksom specifikationer för beva, just bevarande metadata som är då en del av det här informationspaketet. Som jag nämnde då innan så kan ju då det som ska bevaras innehåller filer och de kan följa särskilda standarder eller krav på filformat och det gäller även den metadata som beskriver informationen. Att det kan ju vara till exempel Dublin Core eller MODS eller inbäddad metadata i bildfiler eller arkivbeskrivningar och beskrivningar av personer och organisationer som skapar informationen. En princip som också då finns beskriven i en standard är mottagandefasen eller leveransfasen i en leveransprocess. En, en viktig princip är att det sker en kontakt mellan det mottagande arkivet och de kallas för producenter, då, de som skapar och levererar den information som ska arkiveras och varför behöver man det? För att det är ofta ett förarbete som behöver göras för att sätta upp en leveransprocess och att säkerställa att informationen tas om hand om på ett bra sätt. Det brukar man dokumentera i så kallad leveransöverenskommelse eller leveranskontrakt. Och en leverans kan ju se väldigt olika ut. Idag har vi sett hur det kan se ut för arkeologisk dokumentation. Men den kan ju också finnas många olika typer av arkeologisk dokumentation eh, och med olika förutsättningar. Eh, så att sätta upp en helt ny leveransprocess för en ny person som ska leverera en hel, eller en helt ny typ av information, det kan vara ett, ett arbete. Sen är det ju kanske mindre arbete om man levererar löpande efter en färdiguppsatt process för samma typ av leverans. Som exempelvis då de rapporter och fyndlister som laddas upp genom Fornrägg behöver man ju inte ha speciellt mycket kontakt med mottagaren innan man skickar, för det är redan gjort en gång. Sen finns det ju olika engångsleveranser av olika karaktärer, man kanske behöver göra en del utredningsarbete eh, som, ja, som är urda då med Intrasis-databaser från UV, där vi gör en stor leverans i efterhand. Varför behöver man då ställa krav på leveranserna? Eh, eh, i kraven på det digitala materialet blir ofta en bedömningsfråga från fall till fall. Om man jämför kanske med analogt material så finns det, eh, det är väldigt många olika. Omständigheter som kan göra att det finns olika tekniska förutsättningar, tekniska lösningar, som ställer olika krav på datat beroende på vad man har valt för system eller vad informationen innehåller, hur, hur leveransen kan gå till och vilka standarder man följer, men också kan det vara en bedömningsfråga i hur innehållet är tänkt att användas om det krävs särskilda filformat eller särskilda söktermer, så därför kan, det vara, därför kan det vara svårt att sätta, alltså att de generella krav som går att sätta upp räcker inte alltid hela vägen fram till leverans utan de behöver ofta specificeras ner på en ganska detaljerad nivå och jag ska ta upp några exempel på till exempel metadata. Jag vet inte hur tydligt det syns, men det här är ju när man registrerar in en rapport via Forndrock, Fornregg till Forndrock. Och eh, här behöver ju inte användaren se så mycket av det som finns i bakgrunden, utan bara de metadatafält som är relevanta för att fylla i för hand. Eh, vilket underlättar ju väldigt mycket för den som levererar in. Eh, men det här kan vara samma vi fast när en arkivarie ska göra en batchimport eh, och har då istället ett Excel-ark som ska fyllas i eh, och då behöver, ju, då behöver ju, om man ska lämna in via den här metoden så behöver ju kraven se annorlunda ut. Att det måste vara kolumner och de ska heta på ett visst sätt. Um, eller om XML ska användas, då det är oftast då när maskin till maskin ska prata och även om man då använder samma typ av metod via XML så kan ju den specifikationen de här ser, har helt olika struktur så då behöver man ju anpassa sig till det schema som används i just det arkivet. Och det här, så här ser det oftast ut på bakgrunden även om man använder de andra två metoderna. Och ett exempel på varför man behöver tänka på bevarandet redan från start, vilket också nämndes på förmiddagen. Det är ju att man behöver ha mer långtidsperspektiv redan från början och därför är det bra och ha att det finns till exempel att det skulle finnas riktlinjer eller att det är möjlighet att kontakta mottagande arkiv. Att när man väljer vissa filformat så kan det göra att det kan ju hindra att informationen används på vissa sätt. Som man hade velat använda den till exempel en, en tabell i en PDF-fil är inte samma sak som en PDF i ett Excel-dokument. Uh, ett, ett, ett filformat kan ju också leda till att informationen förstörs. Om det är så att man komprimerar bilen varje gång man sparar så kommer innehållet sakta att förstöras också. Eller om att väljer ett format där man inte kan konvertera ifrån så att då blir också en informationsförlust. En annan sak som är bra att tänka på är att ordning och kontext är viktigt för att kunna förstå informationen i efterhand och inte minst för att kunna söka i den. Men om man då kanske bara hanterar några filer och dokument så är det kanske inte så mycket att tänka på men efter ett tag så byggs det på ganska lätt. Det är därför vi pratar så mycket om metadata och hur viktigt det är. Finns det inte alltid möjlighet att... Eh, om, om man då bara äh, jobbar med filer och dokument att äh, påföra metadata i någon separat databas. Men det finns en del saker som man kan tänka på för att skapa förutsättningar för att informationen ska kunna gå och förstås i efterhand. Och, äh, det är till exempel fildöpning. Äh, att döpa filer till vettiga saker äh, som beskriver vad, det, vad innehållet är. Äh, att hålla en ordning när filerna eller data att börja växa till exempel genom en katalogstruktur också med en förklarande namn. Och att skilja mellan vad som är utkast och underlag av arbetsmaterial och det som är färdiga versioner. Sånt kan vara väldigt svårt att avgöra i efterhand. Det vill säga att man ska rensa bort det som ska sparas och det är ju den som skapar informationen som har bäst möjlighet och kunskap om att... Eh, Bedöma vad som är relevant att spara eller inte, oftast då medan informationen är aktuell. Och att bedöma vad som hör ihop och inte hör ihop. Och eh, tänkte bara visa ett exempel på hur det faktiskt kan se ut eh, i en filkatalog. De här filerna innehör, låg alla i samma katalog tillsammans med 251 andra filer och tänk att den kollega lämnar den här katalogen till dig och du ska se till att den blir arkiverad. Vad, vad handlar det här om? Ska allt det här sparas? Går de här filformaten ens att öppna? Man ser ju här till exempel att de heter, de heter saker som jag, som jag inte förstår vad de handlar om angående hejsan. Eller... <laughs> Eller bara .doc, den har inte ens, någon, inte ens något namn, liksom. Och filformaten, eh, är, vissa är ju okända kanske för de flesta, .mlm. Eh, men om man, val, om man då tittar i den här MLL, MLM och tänker sig att den kanske går att öppna en textediterare, så är det ju ser man ju att även om informationen var begriplig då gick och gick upp, så behöver den kanske konverteras före den blir föråldrad. Och, och skulle det här dokumentet ens sparas, det är liksom en header från en e-postkonversation där jag brister dokumentet tomt. Sen kan även att formatet är känt och väl använt nu, det här var 2006. Det är väl Word. Den går inte att tolka längre i Word. Så det låter kanske som självklarheter men den här, <laughs> man behöver inte titta längre än sig själv eller sin egen närtid för att hitta sådana här exempel. Och om vi då pratar om, nämnt om konvertering och kanske... Ja, att, inte, att vi inte vill ha informationsförlust så är ju en annan god praktis, praxis att säkerställa att informationen, informationens äkthet eller autenticitet och integritet och det att den är vad den utger sig för att vara, vilket styrks av uppgifter om de när den skapades och vem som skapade den och att det här är sånt som kan bekräftas, spåras bakåt. Och integritet är ju då att informationen inte har förvanskats på något sätt, vilket är ett steg i att styrka att den är äkta. Det här är ju kopplat till att bevara liksom den ursprungliga ordningen och kunna spåra proveniensen. Eh, och att kontexten är väldigt viktigt och att man ska bryta relationen till saker som hör ihop. Och i de fall då man faktiskt måste göra efterbearbetningar för att Ja, för att informationen ska gå och spara då, som konvertering eller migrering så måste de här dokumenteras för att kunna garantera att informationen fortfarande är eh, äkta och hel och inte förvanskad på något sätt. Ehm. Och Där lämnar jag över till Johan. Ja, och som Maria liksom var inne på här i början på presentationen så var, varför sparar vi på det här? Jo, det är ju för att det ska användas Så det en, utgår ju från liksom dokument, liksom arkiv, livscykelperspektivet på informationen, att den skapas för att kunna återanvändas och att vara användbar för att sedan skapa ny information och det här måste vi ta hänsyn till redan. Som, det här är också liksom en spin på mycket av vad Maria pratar om. Men att det vi måste ta hänsyn till är användningen redan när informationen skapas för att skapa rätt förutsättningar och för att, skapa, för att användbarheten ska bli så bra som möjligt. Och då måste vi redan då tänka på vilken den tilltänkta målgruppen är som är tänkt att använda den information som vi arkiverar. För den blir ju avgörande för vilken typ av metadata som krävs för att beskriva informationen. Också kanske filformat. Att den är ett... Till exempel så kan det ju vara så att det finns vissa filformat som är mer använt av en bransch eller av vissa typer av användare än andra. Men det styr ju också vilka typer av system vi har för att hämta ut informationen men också hur den går att söka i. Så det vi måste ställa, de frågor man måste ställa sig när man... I arkiverad information är ju vem är det som ska använda den, förstår slutanvändaren informationen. I det här liksom lite madrömsexemplet som Maria visade upp, då kanske ingen av oss förstår, men det kan ju också vara situationer där vi beskriver informationen på ett sätt som egentligen inte eh, förstås av en bransch eller av vissa användare, men av andra. Men det kan ju vara användare som egentligen inte är, har nytta av den här informationen. Den är alltför generell till exempel, eller alltför specifik. Eh, och, så en utgångspunkt är att vi måste ta reda på hur informationen används idag Därför det är en utgångspunkt i att förstå hur den används imorgon. Därför det är ju som Maria också tog upp. Vi har ju det liksom evighetsperspektivet någonstans med oss. Den information vi bevarar är ju tänkt att vara, finnas kvar eh, så länge det bara är möjligt. Och då måste vi fundera på, är informationen använd, går den idag? Kan vi förstå att använda den imorgon om fem år, om 50 år eller om hundra år? Kan jag bläddra nu Maria? Kanske jag kan. Och har jag blädd kan du bläddra till nästa sida? Händer det något? Eller har du tagit ja, kontroll? Ja, nu är vi på rätt sida, nästa sida. Eh och som sagt, det är det här livscykelperspektivet och här till höger här så kan man kan ni se en tabell bara och det är ju den är svår att förstå utan att vi har en kontext. Det är någon slags objekt i det. Men vad är det för idé och hur relaterar den till någonting? Och vad är det för referens till för ID? Utan att förstå den kontexten så är ju inte den här informationen användbar. Även om den skulle vara arkiverad så skulle ju det vara svårt för en användare att kunna återanvända informationen igen. Och för att informationen ska kunna vara användbar måste vi också då tänka på att i själva informationen undvika exempelvis förkortningar. Att använda enhetsangivelse, att förklara vad är det är för några siffror och saker vi pratar om. Jag tror att man, Åsa tog upp det i förra seminariet, är det liksom lite eller är det gram eller vad är det vi hänvisar till när vi gör en tabell? Men också en sak som skapar stor användbarhet är att hänvisa till terminologier, auktoriteter, vokabulärer. Det var ju, föredrag eh, till eh, SND, det till exempel till att man använde gettys, vokabulär och det går ju att använda andra sådana typer för att göra informationen mer användbar. Och en utgångspunkt där när man själv skapar informationen, det är väl gå till sig själv. Förstår jag själv informationen? För ibland kan det ju vara så att man själv går tillbaka till samma dokument och förstår inte vad man pratar om. Du kan byta, tack. Och det här är ett exempel som för att liksom belysa det här. Och det här är direkt ur Urdar materialet då, för Intrasis och det här är en tabell över rae numret alltså lämningsnumret, det gamla lämningsnumret. Och så här kan det då se ut i de olika, varje rad här, det är ju liksom tre kolumner är ju hur RAE-numret är beskrivet i olika Intrasis-databaser. Och det här är ju väldigt svårt att söka i. Hur ska vi kunna söka mellan de här olika databaserna för att kunna hitta en enhetlighet, när vi har hittat, haft olika metoder för att beskriva RAE-numret. Eh, ni kan ju se allt mellan att man har skrivit RAE först och sen skrivit en siffra till att man inte har skrivit en siffra till att man har skrivit rakt streck eller komma eller kolom mellan. Eh, och ibland har man skrivit ut socknens namn och ibland har man inte gjort det. Och det här skapar såklart svårigheter att söka mellan de här, eh, att förstå informationen. Byt. Och det här är också ett annat exempel som ni alla säkert känner till, eller ni vet ju att ni känner till. Och det är ju såklart att i Sverige så finns det flera socknar med samma namn. Och för oss på Riksantikvarieämbetets arkiv är ju sockerindelningen en viktig sätt att ha varit ett viktigt sätt att identifiera handlingar från 1800-talets slut och fram till idag. Vilket gör att de är ofta avgörande. Men hur gör vi när det finns flera socknar som heter Berg i Sverige? Hur ska vi veta vilken, om det står bara berg i en handling, hur ska vi veta vilken av den avger? Och det är därför vi till exempel här då i fält två, kolumn två här har en, en kod för varje socker, en sockerkod. För att identifiera att det är just den socken. Och, och du kan ju också konstatera att det är också, vad är det för typ av socken. Det här är en ata, socker kallar vi dem, men det är ju från de... De socknar som fanns egentligen när materialet arkiverades på, på hos oss på Riksantikvarieämbetet. Men det finns ju också andra typer av sockerindelningar idag. För det är ju en rörlig liksom, geografisk, det är ingen exakt geografisk rörlig gräns. Liksom. Så att det här skapar ju också utmaningar kring vad är det för socker vi pratar om egentligen. Nu kan vi byta. Och det här är ett exempel i det fysiska materialet som också är aktuellt om vi ska digitalisera äldre material. Det är ju till exempel, okej, okay, vi ska beskriva ett diarinummer. Det här är ju Riksantikvarieämbetets diarinummer som har stämplats på olika handlingar hos oss. Och där kan man ju också bara se vilken olika typer av former av... Hur den kan se ut. Och för att vi ska få informationen att bli användbar ett digitalt, på ett digitalt sätt så behöver det här göras enhetligt. Så då måste vi ta de här olika typerna av stämplarna olika sätt att skriva och hitta en sätt att beskriva dem på ett och samma sätt. Nu bytt. Ja, och en annan viktig aspekt av det här är för användbarhet det är att informationen klassas. Och vad menar man med vi klassas? Jo, det innebär att vi beskriver hur materialet kan användas här och nu. Och det är viktigt för att överhuvudtaget kunna tillgängliggöra materialet för en publik direkt idag. Men det är också viktigt för att veta hur vi kan använda det framåt. Och då pratar vi om saker som upphovsrätt dataskydd, alltså personlig integritet, GDPR, men också rikets säkerhet. Alltså vad är det, finns det material här som vi inte kan släppa för att, till exempel i skyddsobjekt? Och en fråga som har varit väldigt aktuell som jag också vet jag antar att de, ni vet också, det är lagen om skydd för, för geografisk information. Här till höger så ser vi en flygbild som förvaras här på Riksantikvarieämbetets arkiv. Och det är ju till exempel just såna här bilder är väldigt känsliga Därför på de här kan det finnas just information av militära anläggningar och liknande. Och därför måste ju de godkännas idag bland betyget för att kunna publiceras till exempel. Men det handlar ju också om att det kan finnas just av upphovsrätten är ju också viktig och det blir ju, det är därför det oftast är så att vi idag kräver att de rapporter som levereras in till Riksantikvarieämbetet ska, eh, att man måste godkänna vilken typ av en användningslicens eh, för att, eh, till exempel då inom det här Creative Commons systemet som det Creative Commons byrå. och ju, eh, det är ju en, det är ju en licens som säger att man får använda materialet om man, uppger vem det är som har skapat den. Och det skapar en ökad användbarhet därför man vet hur man kan använda den. Och i vissa fall så är det så att information som inte alls har någon uppgift om upphovsrätten alls är väldigt oklar. Det kan till och med vara, det är ju ännu bättre att det i alla fall står att det är upphovsrätt i materialet så att säga. Ja, där... Eh... Här har vi några liksom avslutande tips eller för att avsluta diskussionen här så finns det några liksom tips för att titta vidare om ni går tillbaka till den här presentationen och det Digisam har eh, som samordnar eh, kulturarvet för ett eh, antal statliga kulturarvsinstitutioner har skrivit en vägledning kring digitalt bevarande som är väldigt bra ingång. Så det är lite det som Maria och jag pratade om. Det finns liksom lite utökad form så vill man lära sig mer kan man titta i den. Den är väldigt tillgänglig. Det är också så att vi nämner här att Riksarkivet är de som idag Skriver, som i Sverige skriver föreskrifter för digitalt bevarande och de utger ju olika rafsar, olika föreskrifter för hur man ska hantera digital information idag. Annars så tipsar vi också om att ADS har en väldigt bra sida där de också beskriver väldigt mycket bra, ganska lättförståeligt hur man hanterar olika typer av format och så utifrån en arkeologisk kontext. Och i, i, I världen generellt så är det så att Library of Congress i USA är de som i många fall är de som vägleder mycket om digitalt bevarande och digitalisering och allt möjligt på kulturarvsområdet. Så är det någonstans man ska börja söka information så är det det stället som de flesta i, i hela världen nästan börjar på. Så det har tips på länkar? Så avslutar jag med det.